مبروك يا بنت الرجاجيل الابطال جديد الزفات فرحتك زف أغلاط يعني مبروك يا خلود عساس سنينك طول يسعدك رب الكون أو من ليلة المملكة ودونها، جوالة البال فيها السعادة والفرح والأماني مبروك يا بنت رجاجي للأبطال في فرحتك انزف أغلات هاني مبروك يا خلد عسسني لك طوال يسعدك رب طول الزماني ليلة عمر رفاحها تسعدني فيها السعادة والفرح والاماني، عروسنا خلود لك المدح ينقال، يا الفاتنة بالزين يا عود باني، انت جمالك تنضرب فيها الامثال، فيك الادب ويا الخصال الحساني، من ابو خلود اهديك شيله وموال، وامدح كف ابياتي واقوى المعاني شهم والله رجال جعل السعادة فالكو يا عساها يسعدكم الله دايم بكل الأحوال وأيامكم فرحة وسرور وتهاني يا الغالي يا أبوها يا طيب الفاس بنتك عروس وفرحتك فالعياني شاموسو لك شيخ انسنا فيلك ميامن وشاعر شيخ سنى فيلك ميامن يا خلود انت بالحلا شيخه الجال وانت كشمس نورت المكاني يسعدك ربي وتوفقلك لك يرضى اللي فالمحاني مبروك يا بنت رجاجيل الابطال بفرحتك هاني في فرحتك انزف اغلى التهاني مبروك يا خلد عسى سنينك طوال يسعدك سرعة رب الكون طول الزماني ليلة عمر افراحها تسعد البال بها السعادة والفرح والاماني عروسنا خلود لك المدح ينقال، يا الفاتنه بالزين يا عود باني، انت جمالك تنظر فيها الامثال، فيك العدب ويا الخصال الحساني، من ابو خلود اهديك شيله وموال، وامدحك في ابياتي واقوى المعاني، واللي خذاك شهم والله رجال جعل دفالك ويا عساها يسعدكم الله دايم بكل الأحوال ويامكم فرحة وسرور وتهاني يا يا أبوها يا طيب الفال بنتك عرس وفرحتك فالعياني أنت الكريم الشهم مفعولك اجزال شيخ انسنا فيلك مقام وشاني شيخ سنا فلك مقام وشهرة يا خلود انت بالحلا شيخة اجيال وانت كشمس منورتها المكاني يسعدك ربي والتوافق لك فالي يا الغالية اللي ساكنة في المحاني الغالية اللي جوال صفر صفر